ازاي هنحمل فيفا 2011 هو اصدار قديم بس في ناس كتيرة عايزين تحملها <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في أفضل قناة قناة تكنو كمبيوتر قناة عالمية ومشهورة جدا جدا جدا بها العديد من الفيديوهات والألعاب المشهورة مثل لعبة ستويتينج الكمبيوتر الشخصي وأيضا ألعاب مختلفة وأيضا في مجالات مختلفة بالنسبة لأفضل المواقع وحل مشاكل امتلاء القرص السي عشان ما نتوش على حضراتكم النهاردة هنشرح إزاي هنحمل فيفا 2011 هو اصدار قديم بس في ناس كتيره عايزينها تحملها علشان خاطر تسلي نفسك او تلعب مع نفسك شويه وبدون اي مجهود وبدون اي تعب بتلعب وتريح نفسك شويه يلا نيجي نحمل البرنامج ويلا نشوف مميزاته ونشوفه الـ الـ الـ الـ ونشوف ايه ال ونشوف ايه المميزات بتاعته وايه الامكانيات بتاعت اللعبة دي وهي ايضا بيحملها بيكون لازم بيكون بحجم واحد جيجا بايت تمام بيكون مجانية مت يعني انا رابطها مع مع موقع بدون فيروسات ومؤكد على هذا الموقع جميل جدا علشان خاطر بنزل الألعاب بدون فيروسات بضمان كامل بأمان وبسلام والبرنامج واللعبة اللي هنحملها اليوم هتلاقوا رابط رابط التحميل هتلاقوه في اول التعليق وهتلاقوه برضو في المدونة الخاصة بالقناة وايضا بتفعيلاتها الجميلة وبسهولة الاستخدام عملوا لايك وشير للفيديو وعملوا اشتراك في القناة وياريت تدعمونا بلايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة الممتعة ويريد لو عايزين أي, أي, اي حاجه مش فاهمينها وعايزين تعرفوها يا تسيبوا تعليق في اسفل الفيديو او تبعتوا لي على الايميلات الموجوده في خانه الوصف لو حابين تعرفوا اي حاجه من مجال الكمبيوتر او مجال الالعاب هندخل على اللعبه وهنحمل هنحمل اللعبه دلوقتي تنزيل برابط مباشر على طول مباشره نزل الفيديو بيحمل معانا تمام هيظهر معانا وهنلعب يلا بينا تمام هيظهر معانا ظهر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>